No és l'entrada d'un institut eh, encara que ho sembli. Estem en el descans del reforç escolar que dues tardes a la setmana s'ofereix a l'Òmnia Verdum. És el moment de parcar la bicicleta i tornar a l'aula, però en aquest cas com a reforç. Els veiem reflectits en els vidres de l'entrada amb doble perspectiva, qui són i qui poden arribar a ser. La idea és repassar i fer els deures que aquests joves carreguen des de l'escola a les seves motxilles. Els joves venen, el que fem sobretot és ajudar-nos a fer els deures o més que ajudar-nos a fer els deures és educar-los en hàbits. No? Que tinguin l'agenda, que s'apuntin l'agenda, que tinguin l'hàbit de fer els deures, ajudar-los a resoldre qüestions si no saben fer-les recerca d'informació a internet, presentar els treballs ben escrits al meu ordinador, ajudar-nos amb l'ortografia, amb la gramàtica... Ho portar el treball imprimit a classe. Les TIC s'han convertit en un excel·lent aliat en aquesta tasca de reforç escolar. La convivència entre carpetes i pantalles és habitual en aquestes sessions de reforç, una proposta que es fa amb el suport de monitors i voluntaris del grup muntanyers. Doncs, bàsicament agafem els nanos que fan ESO, i els proponem un espai de, de fer els seus deures, de fer doncs, allò que no saben fer o que no poden fer a casa seva, doncs, des de matemàtiques, llenguatge, doncs, una mica el que ve ser un reforç escolar, però una mica més adaptat a amb amb dificultats de la l'ESO. Bueno, bàsicament és això. Perfil, bàsicament nens del barri. Aleshores, nens i nenes del barri que tenen diverses dificultats. Aquest no deixa de ser un barri de l'Extra de Barcelona, amb forces carències socials, amb forces dificultats a nivell d'estructura social, a nivell de, de dificultats econòmiques, de manca d'habitatge, de manca d'espais públics, de manca de, de recursos econòmics. No és estrany veure un ratolí sobre el llibre de text. Qualsevol eina és ben ninguda perquè l'objectiu en aquest cas és aconseguir que l'alumne, gràcies al reforç escolar, faci un gir en el seu expedient acadèmic. Bé, ho molt internet. O com a recerca d'informació, això és principalment. Després hi ha altres pàgines, hi ha moltes pàgines de, de l'XPEC o el de Kids, pàgines on estem pensades ja per moltes facetes per mestres, on tenen exercicis per practicar o gramàtiques o matemàtiques o geografia. Llavors, nosaltres, una miqueta, el que fem és anar buscant pàgines d'aquestes o els mateixos nanos ens informen de les pàgines que utilitzen ells a classe, de la pàgina del seu mestre, que el seu mestre ens ha dit que miram aquí. Vale, doncs pues aquí, també. Llavors anem buscant pàginetes, de, o blogs, o, de, o les pàgines dels instituts. I els exercicis que proposen els mestres són els que nosaltres utilitzem per reforçar el, si querem fer una mica de seguiment dels nanos, a veure quina, a quines notes es treuen, on van més coixos, perquè igual hi ha algú que li dona, li dona molt bé les matemàtiques, i, i bueno, si sí, el turgués fiquen el teixit de matemàtiques perquè ell ho demana i li agrada i tal, però potser resulta que la gramàtica la porta fatal, llavors... Sí que intentem fer seguiment per poder dir, bueno, sí, molt bé les matemàtiques, però l'hem no de fer gramàtica, que la llengua no... La proposta de reforç escolar de l'Òmnia Verdum mostra a aquest jovent que en el camí de l'educació trobaran molts obstacles, portes que s'obren i es tanquen, però que si caminen en el bon sentit de la marxa i segueixen les indicacions, descobriran que entre tots és més fàcil trobar la sortida. Thank you.